يا حطره رحت زمنه صدك ضربك عكسالك ما تبيني انت اخترتني وانا سيق باليد <متصفيق> لا درك انا زين اجنات الفرقدان يا ساعه يا ساعده يا يا ما عدو بن معش مال افراح عرس حان زوا و نطربي قال لا يا لا للطيبي ألف مبروك ألف مبروك يا عز الرجال يسعدك ربي ويحق قلق قلبك ما يبي حولك أصحابك يا شكلك و هذا يشرشه يا العابي يا الله إني لأطرب عيني مردان ونفراح فينا <تصفيق> تجادت في عرس حمزة وحمزة تفده عيني يا حمزة أبشر واحتزم فيني وأستد أبشر بفضعة خالكة ما تبيني إني نفتي شو يلعبك من التواصل صلت اعزمك بالتهان من من قلب والله وحصري على استوديو زفاة رينا لكل جديد وحصري